Mwanangu. Hmm. M. magumu hapa. So magumu ndio sasa vitu vizuri vinyeendo ah, hmm. kama hivi, kwa vijana sasa tunakwenda. Kwa sababu ni. kama amani hatuna kisa tu hivi mwanangu masha sasa. Kila mtu hivi hivi hela hela Sasa mnafanya, mashe, kama hapo. unaenda kumchukua demu. Eh. Anakuambia 2015 2020 sasa hivi una maisha bado maisha magumu sasa ya ule eh? masiba hey, <tose> ni mwenyewe mwanangu hapo nani si si ya na sana hiyo demu baba kacho kwa ya kusahau kwa jana sana na kesi zangu mwanangu naenda hivi mone tu naenda kwa hiyo unajua hey, pale eh brother yupo pale brother yule nani namemwita nani nataka nikachukue kiki nini si naona kipire mwanangu wote aje mwanangu na sisi kuna mwana zangu nataka sasa huyu sana mwanangu amekuja juzi cheki sasa hivi mwanangu rada yake anakula vitu vya madonidoni huyo fala basi tuende kijini